Snažím se těch 8, ale vychází to většinou tak na 6. Okay. Většinou spím kolem 7 hodin. Snažím se spát aspoň těch 7 hodin. Třední, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté. Sedm. Mm, osm. Se? Špatně, protože ona se budí v noci, takže ona nechce spát sama, tak moc se nevyspě no. Já to tu